السلام عليكم ورحمه الله ازيكم يا حبايبي عاملين ايه معانا فيديو جديد النهارده الفيديو بتاعنا هنعمل فيه ريفيو عن معجون حنه جوليشه المعجون اللي هو مستخدم دلوقتي ومنتشر حاليا لانه بصراحه حلو جدا ومعجون اصلي الحنه بتاعته حلوه قوي والمعجون بتاعنا اللي هو جوليشه مصنوع في الهند وادي العلامه المائيه بتاعته هي عشان تتأكد ان المعجون اصلي او مش اصلي المعجون بتاعنا اللي هو الجوليشه عندنا اكتر من لون بيتكون منه المعجون ده المعجون ده عندنا اللي هو اللون الازرق. عندنا اللون الموف وعندنا اللون الاورنج والبينك والاخضر والبني واللي ذهبي دي انواع حنه جوليشه الموجوده عندنا المعجون ده بيستخدم للاظافر وفي نفس الوقت بيستخدم للي هو الطباعه على اليد حلوه قوي بصراحه وفي ناس بيستعملوا في تحديد الحواجب زي ما انتم شايفين كده الحنه جليشر من انواع الحلوه جدا وهي عباره عن انابيب زي ما انتم شايفين كده اه وفي منها للشعر في منها اللي هو البني واللون اللي هو الاسمر والكستنائي إيه. ده للشعر لكن اللي هي الالوان دي دي الوان اللي هي الحنه اللي هي بتاعت ايه ايه زي ما انتم شايفين كده دي الانابيب اهي ده شكل الانبوبه بتاعتنا هي. زي ما شايفين اهي علي فكره الانبوبه هي فعلا صغيره بس الانبوبه حلوه جدا وبتكفي لاكتر من استعمال لان هي بصراحه من النوع اللي هو عامله زي الكريمي كده بس الي قليل منها بيدي كثافه عاليه بصراحه عن تجربه يعني ان انا بليش حلوه جدا وفي منها اللون البني برضو. زي ما احنا قلنا هي السبع الوان للأظافر والايد. لكن اللي هو بتاع الشعر اه تلاتة. الكستنائي والبني والأصفر. دوم الوان اللي هي الشعر. حنة جليشة صنع في الهند يا جماعة. بنستخدمها ازاي? على تخسيل ايدك. نتنشفيها كويس. تمام? وبعد كده بتستعملي معجون الحنة. بتحطيه على الأظافر بتتركيه لمدة خمس دقايق مش هيكمل خمس دقايق كمان هيديكي اللون اللي انت عايزاه وكل ما تسيبيه تتركي الحنه ومعجون الحنه على ايدك او على الاظافر بيدي لون اغمق يعني يعني حسب حسب احتياجك انت حسب درجه اللون اللي انت عايزاه كل ما تتركي المعجون على ايدك كل ما بيديكي درجه اعلى تمام الحنه دي ما فيهاش امونيا ما فيهاش خطوره على الجلد ما بتطلعش حساسيه للجسم ما فيهاش اي حاجه ضره ممكن الاطفال يستعملوها بامان يعني ما خالص هي امنه جدا ودي العلامه المائيه الناحيه الثانيه زي ما انا لكم اهي الحنه امنه جدا ما منها واحنا قلنا الدرجات بتاعتها ممكن تشكلي في الدرجات بتاعتها زي ما انت عايزه ممكن تستعملي اللي هي ورق الطباعه ترسمت ورده اي رسومات وتشكلي بالالوات وباقي الالوان تديك الوان طبيعيه تديكي رسومات شكلها روعه استعملوا حنه قليشه حلوه قوي وما فاش خطورة على ايديك ولا ايد اولادك ياريت ايه الفيديو لو عجبكم ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب هستنى كومنت منكم اسفل الفيديو